See on hästi selgelt klendist lähtuv loogika, kus sa saadki aru, mida klient ootab, milline teenus peaks olema. See on oskus struktureeritult läheneda mitte teenuse pakkuja, vaid just kliendi vaatepunktist asjadele. Pane ennast kliendi kingadesse. Kui sul on tunne, et sa oled sellest on, kingadest välja astunud, mine sinna tagasi. Meil oli praktiline ülesanne leida lahendus, kuidas ja saaks olla relevantne nooremas segmendis kuidas luua rohkem väärtus meie TV-teenusega segmentile, kes täna hüppab väga palju erinevate teenuse pakkujate vahel. Tänapäeval on populaarsemateks muutunud sellised Netflix, TikTok, kus sa lühikesi selgeid asju vaadata, et avapärane teleprogrammiga pead teleka tööle ja vaatama, mis see tuleb, see ei ole enam nii populaarne. Kui me esialgu siis mõtlesime, et me peame hakkama lahendama ülesane, et millist sisu Pakuda, siis tegelikult no, oma selle lahenduse käigus me hoopis teisele järjeldusele. Sa võid oma peas arvata, et oh, ma on nii kogenud teenuse inimene, et ma kõike tean täpselt, mida kliendid tahavad. Aga kui sa päriselt küsid, no, kui me siin ka seda läbi tegime, siis sa saad aru, et okei, okay, võtame kaks sammu tagasi ja, ja proovime uuesti. See kliendikeskus on ebamugav, see on no, enda mugavussoonist välja astumine, see on enda, enda avamine sellele kriitikale ja see sellest mõttest lahti laskmine. Tuleb ikkagi küsida ja vaadata, mille jaoks me seda päriselt teema ja kellas seda nagu vaja. Tellias on teinusdesain arendusprotsessi osaks saanud. Pigem on siin küsimus juba selles, et kust need häid inimesi lehida, kes seda teinusdesaini kuljallikumalt ja paremini teeb. See omab klendi ees eelist ja vastu seda on konkuretsist ees.